کبھل جانے धेर बहोदा ओजनी ja uh -huh. کے bide hai tarana kamana mera re ho sara mohin ati de mulana kabare bichhe phir